سبحانه وتعالى ان يرزقنا العدل والانصاف وان يرزقنا الادب ان هو لذلك والقادر عليه. طيب الاخت تسال عن السن الذي يخرجون فيه الاولاد الاطفال لان من يحفظ في هذه الدار من الاخوات المنتقبات جزاهن الله خيرا. السن قد يختلف من طفل الى اخر. السن قد يختلف من طفل الى اخر بحسب قدره الطفل على التمييز وعلى الوصف فاذا كان الطفل ليس مميزا ولا يستطيع ان يصف المراه فلا باس ان يبقى حتى يصل الى هذا الحد والا فمساله وضع وضع مساله وضع سن محدد نستطيع ان نعممه على كل الاطفال فهذا امر ليس دقيقا. هذا أمر ليس دقيقا أما إن كان السؤال عن سن البلوغ فهو أيضا يختلف من طفل إلى آخر وللبلوغ علامات معروفة وللبلوغ علامات معروفة ظهور الشعر الشاربي على الوجه أو شعر اللحية أو شعر الإبطين أو ما شعر أسفل البطن إلى غير ذلك من العلامات هذه علامات البلوغ أما علامات البلوغ عند المرأة فهو نزول الحيض عليها كما هو معلوم أما التمييز فهو لا شك ولا ريب يختلف من طفل إلى آخر فإن وجدنا الطفل يعني مميزا ويستطيع أن يصف فلا حرج في هذه الحالة أن نخصص جزءاً آخر تابعاً للدار. يعني هذه نصيحة مني لأخواتي، أن نخصص جزءاً آخر تابعاً لنفس الدار، ويتولى تحفيظ الأطفال الذين ينتقلون من هذه الدار بعد سن معينة لاسيما وقد فهمت من أختنا الكريمة أن الطفل في هذه السن يعني يبقى له أجزاء قليلة من القرآن ليتم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فأرجو ألا نترك هذه الثمرة أرجو ألا نترك هذه الثمرة وإنما فلنجتهد من الآن أن نجعل ملحقا آخر ودارا أخرى تابعا لهذه الدار وتولى التحفيظ فيها لأولادنا الذين يخرجون من دارنا بعد حفظ عشرين جزءا أو بعد حفظ خمسة وعشرين جزءا من أجزاء القرآن الكريم أن يتولى تحفيظ الأولاد بعد هذا السن بعد سن التمييز والإدراك والمعرفة بعض إخواننا من أهل القرآن أيضا وبذلك نقول قد معنى بين الخيرين ولم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى لأخواتنا أن يسترهن في الدنيا والآخرة وأن يزيدهن همة وعملا لدين الله وجزاكن الله خيرا